Ось, ось, ось, ось, ось. Ось тут навіть стояв годинник і стікло тут навіть розбив. Навіть туди долетіло. – Це пощастило, що нікого не було у цій кімнаті? – Якраз були обоє. Якраз я тільки закрив двері, ой, вікно і воно й Житель Балабинова Володимир каже, цієї ночі пізно завершили хатні справи та вже збирались відпочивати. Два взриви було, потім переривчик. Після першого взриву нічого не було. Тобто, ну спокійно, все нормально. Рядом, але ну, було спокійно. А вже другий зриви Сусід Володимира Сергій Григорович ледь стримує сльози. Внуки спали от у точки, ну там велика спинка і поклеєно було скотчем, не дало. Ну, упасти не дало. Родина Самсик живе у Балабаному майже 10 років. В стіні їхнього будинку застряг снаряд, дитяча кімната повністю зруйнована. Спасибо, що зятю спів сина схватить і вони вискочили там і погріб. Якщо б ще б минутка, то вже б внуками було. І хочеться просто виплакатися, чесно. Покричать, виплакатися. Ну, держуся, бо знаю. Ну, просто радує те, що живі. За попередніми підрахунками по житловому сектору трьох сіл російські війська за добу завдали близько 2,5 десятків пострілів, каже голова Кушугумської громади Володимир Сосоновський. Пройшли всю територію балабина приблизно 20-23 будинка постраждали, там вибиті шибки, вибиті кришу, познімали частично автомобілі постраждали на двох будинках, ну, там собаку. Розірвало. Мала Катериніка, тільки приїхав звідти, там сім будинків, один із будинків повністю одна половина розрушена, і вторий теж зірвана криша, і одна стіна завалилася. Сьогодні підтвердився Кушугум, тільки що час назад, годину тому, от дзвонили три будівлі, що там теж на подвір'ї приземлилися касетні будинки. В Новую Екатериновку прилетали минометные снаряды, где-то приблизительно на сейчас, калибр 80 мм. И сюда прилетали системы реактивного залпного огня, вот, кассетные снаряды. Били конкретно по жилому сектору, по частным домам, пострадали только, выключно гражданские. Рятувальники вже розпочали розмінування території. «Вилучаються небезпечні залишки, які долетіли сюди, а також безпечні осколки від тих вибухонебезпечних предметів, які є». За фактом нічних обстрілів Кушугумської громади відкрито кримінальне провадження щодо скоєння військового злочина проти мирного населення. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.